Aurel Pop, președintele Academiei Române, numele de România trebuie să ajung din nou pe buzele tuturor. Academia Română, cea mai importantă instituție de erudicie, de consacrare, de cercetare sub linie de creație din acest car. Trebuie să reinstaureze încrederea mea sublinierei în celelalte instituții ale statului pentru ca numele de România să ajung din nou pe buzele tuturor, cum s-a întâmplat acum o sută de ani, a declarat joi noul presubliniere dinte al acestui for, Ioan Aurel Pop. <fie> pentru mine, Academia Română. Cea mai importantă instituție de erudicie, de consacrare, de cercetare sublinierei de creație din acest car, trebuie să reinstaureze încrederea mea sublinierei în celelalte instituții ale statului pentru ca numele de România se ajung din nou pe buzele tuturor, cum s-a întâmplat acum 100 de ani. Când miracolul nostru românesc a uimit Europa prin unirea cea mare, a spus Pop, după alegerea noua funcție, <fie> în opinia acestuia, acum problema este de pragmatism, de muncă, de aplicarea programului din aproape în aproape, de restaurarea rolului seccilor sublinierei filialelor. Academia Română are sediul în București sub T, dar este o instituție națională, 90 din români trăiesc în afara capitalei. Ea trebuie să transmit din capital mesaje pentru întreg poporul român. Mesaje, sigur! În primul rând de subliniere timp, de cercetare, de creație, dar subliniere i mesaje care se aduc răbdare, încredere subliniere i sperang. Bara asta are nevoie de foarte, foarte mult răbdare, de foarte mult speranți. De încredere în creația spirituală, în educație, de programe care se limiteze numărul de analfabeci subliniere de analfabeci funcționale subliniere care care le a eze educația pe un piedestal în care se teremo subliniere mei au crezut pentru ce aplicam formula ai carte, ai parte. Erudicia Cartea. Cunoa sublinierea trebuie să ne caracterizeze ca popor sublinierea i să încerc să ducem acest mesaj mai departe, a arătat Pop. În noua funcție de reprezentare, Ioana Aurel Pop se angaja să fie un comunicator sublinierea i se transmit mesajele potrivite ale Academiei, în limba română dar sublinieră în limbile de circulație internațional. Trebuie să reinstaureze dialogul acestei academii cu celelalte academii, cu celelalte instanțe europene. Facem parte din trunfor de elit al Europei, Uniunea Europeană. Trebuie să fim prezenți sub să încerc mese, ducem o imagine potrivit rolului pe care l-am jucat aici. Suntem cel mai numeros popor din sud-estul Europei, locuim în cea mai mare car din sud-estul Europei ca suprafac, iar ca resurse poate să fie acela sublinierei de lucru. Ierii. cine intră în aula acestei cele Sub cupolele pe sub care au trecut Maiorescu, Bariciu, Bernuciu, lapedatu, Nicolae Orga sub toți ceilalți, sigur ce e privilegiat al sorcii, urmele pa sub lui Remân sub e foarte important ca acest sentiment se le aib sublinierei poporul român. Sentiment de tereinicie, de siguranță, un sentiment de readunare a forcelor acestui neam, de readunare a celor care au plecat din disperare din acest car, de revenire la valori subliniere, mai ales la încredere, cum spuneam. unul din pilonii încrederii trebuie să fie Academia Română, a spus Pop. El a accentuat ce încrederea va trebui restaurată, prin onestitate, prin adevăr, prin dreptate sublinierei, prin foarte mult buntate. Pentru ce nici adevărul sublinierei nici dreptatea nu au valoare fără buntate, care trebuie să ne caracterizeze. O spun nu pentru ce suntem însă pe temena lor sublinierei, pentru ce vom trece cu ajutorul Domnului însă pe luminat, când trebuie să fim cu toți buni, dar pentru ce fere sentimentul acesta al dialogului, într-o buntate nu putem face nici dreptate sublinierei, nu putem instaura nici adevărul, crede academicianul. În opinia noului presubliniere din al Academiei Române, subliniere din cele exacte sunt într-o competiție inegal cu manioarele. Dar eu plec de la premisa că un suflet care face socotul între puncte. Sub tre puncte, un suflet care ne-nvoacă cum se accesăm mijloacele digitale de astăzi e totul sublinierei. Un suflet sublinierei trebuie să vad sub ce a scris William Shakespeare, să se oprească la un sonet de Eminescu, să citească un roman de Rebreanu sublinierei se să vad spre ce ne îndeamn spiritul. Spiritul nostru nu poate terei, fere spiritualitate, fere aceste mari valori ale culturii. In membrii Academiei Române de la Umanuare sunt nii subliniere temarii personaliști ale culturii noastre, care au scris i care public sunt Sublinierei avem decât să traducem în alte limbice ce fac ei sublinierei să cinem spiritul viu într domeniile astea pe care unii le numesc ale povestirii. Dar fere poveste ce ar fi viaca asta, a menționat Pop. El a mai spus și recuperarea patrimoniului Academiei este o operă continuu, o sarcină oricrui presupunere dintre. Pentru ce patrimoniul are o valoare sacră pentru forul academic, aceasta trebuind să se fac nu prin restitute în in integrum, ci prin dreapta de scubire, la drepte compensații. Despre senatul Culturii, în fiincat recent, Ioana Aurel Pop a afirmat ce e un for important. Încrederea în Academie s-a văzut sublinierea prin apelul pe care l-au făcut cei care chivisesc destinele politice ale acestui stat sublinierei Academia are un rol important, cultura este la ea acasă la academie română. În culturi între subliniere i subliniere din cele fundamentale, matematica, fizica, chimia, informatica, biologia, dar continuu se intre subliniere și manimoarele pentru care s-a fondat academia. Iar academia trebuie să apere limba, literatura. Se fac cunoscut istoria, etnografia acestui popor, adică acele mesaje care sunt greu inteligibile, sublinierei care nu se pot transmite prin semne matematice, sublinierei fizice, sublinierei care sunt doina, dorul, povestirea, râslea cel voinic. Eu îi îndemn pe tinerii să caute sublinierei, jocul Pokémonilor, sublinierei, să se, se inspire, sublinierei din sete până în sublinierei din Harry Potter, dar, în același sublinierei timp. Să nu uite de tinere ce fere betrânece subliniere ibiac fere de moarte, de fete frumos din lacrim, de ni subliniere te valori care nu ne-au legnat nou copilăria, dar care au stat la baza culturii acestui popor. Dacă îmbinme pe toate sublinierei i subliniere timp să fim subliniere-i clasici subliniere-i moderni subliniere-i tradiționale subliniere-i români subliniere-i europeni, atunci mesajul va ajunge cu siguranță la destinatar, a încheiat Ioan Aurel Pop.